Takže zdarec! Takže tohle je úvodní video um, k novýmu channelu a chci jen říct, že tohle bude čistě tohle bude čistě channel um, na natáčení her a ne, tady žádný vlogy protože už nějaký odvodu který vám nebudu zatím říkat možná časem vám to řeknu, no budeme natáčet různé hry jako třeba Minecraft, Mafie, z Minecraftu třeba moc se a můžete vidět, že v ruce mám zbraň. Třeba pak třeba nějaký online hry, Happy Wheelsko, Age of Mythologies, věmeníky, mafy možná, no. Uvidíme, co nám přinese čas. Uvidíme. Takže tohle je teda hodně to je tak všechno, co jsem chtěla říct. Prostě změny nás čekají hodně velký. Takže když tak veďte odběr, like nebo něco prvního videa se dočkáte ještě dnes, pokud se mi to povede stíhnout. Tak, to je tak všechno. Takže čau, čau.